Kertaus on opintojen äiti. Sanonta, joka pitää paikkaansa myös liikennekasvatuksessa. Liikennesääntöjen ja käyttäytymisen opetteleminen tulee aloittaa aivan pienestä pitäen. Lapsi oppii paljon kopioimalla vanhempien käyttäytymistä. Myös aktiivinen neuvominen ja opastaminen ovat ensisijaisen tärkeitä liikennekasvatuksen keinoja ja meidän vanhempien vastuulla. Jo pienen lapsen kanssa liikkuessa on hyvä kertoa, miten liikenteessä kulloinkin tulee toimia ja miksi. Tätä tulee jatkaa lapsen kasvaessa ja hiljalleen itsenäistyessä. Näin voimme itsekin olla rauhallisin mielin, kun lapsi jonain päivänä lähtee liikenteeseen ilman vanhempien jatkuvaa läsnäoloa. Toistot kasvattavat lihasta, myös ajattelulihasta. Samojen reittien kulkeminen yhdessä eri aikoina kerta toisensa jälkeen sekä saman turvallisen käyttäytymisen toistaminen ovat parasta liikennekasvatusta, mitä vanhempi voi lapselleen tarjota. Toistuvat liikennetilanteet sekä johdonmukainen opastus ja käytös antavat parhaat mahdolliset eväät lapselle toimia turvallisesti. Isät ja äidit ovat lapselle tärkeitä opettajia myös liikenteessä.